І до чистих інвалідів, які вже по інвалідності іменно прив'язані з війною. Ми звертаємося по короткій програмі. Тобто є проблема, ми звертаємося, минуємо багато других інстанцій. Олександр Сіборовський каже, участь у локальних війнах ⁇ справа професійних військових. Захищати ж Україну мають свідомі громадяни держави. Кожен для себе вирішує.